A legtöbb nyakfájdalmat, nyaki eredetű panaszt hatékonyan lehet befolyásolni megfelelő tornagyakorlatokkal, illetve megfelelő testhelyzetekkel. Fölügyül a gyógytornász vagyok, minősített megkenzi terapeuta több mint 20 éve segítek betegeknek megtanulni és kezelni magukat megkenzi gyakorlataival. Ezt a mini tanfolyamot azért készítettem, hogy ezeket a gyakorlatokat minél többen meg tudják pontosan tanulni. A tanfolyamban 8 kisfilm van. Bemutatom, hogy hogyan kell előkészülni a gyakorlatokhoz, bemutatom, hogy hogyan kell pontosan elvégezni a gyakorlatokat, elmagyarázom azt, hogy mikor, melyik gyakorlatot, mennyi ideig érdemes csinálni, illetve azt is megmutatom, hogy mik azok a gyakori hibák, amit elkövetnek a betegek, és hogyan kell azokat a hibákat megelőzni, vagy kiavítani. Vannak olyan helyzetek, amikor egy gyakorlat, látjuk, hogy jótékony hatású, de nem elegendő a hatás. Ilyen esetekre is tippeket adok, hogy hogyan lehet egy gyakorlatnak a hatékonyságát növelni. Ezek a gyakorlatok nem egyszerűen csak a fájdalmat, illetve a fájdalom zsibbadásos tüneteket csökkentik mind a nyakban, fejben, vagy a kisugázó területeken, lapockában, felkarban, hanem növelik a fájdalommentes mozgástartományát is a nyaknak. Tehát a mozgásukat teljessé és szimetrikussá próbáljuk ezekkel tenni. Ez azért is fontos, mert ez segít a megelőzésben, hiszen egy beszűkült mozgástartományban, még hogyha nincsenek is fájdalmak, sokkal könnyebben elaludhatjuk a nyakunkat, sokkal könnyebben kialakulhatnak azok a tünetek, amik végül fájdalmat, vagy még több kellemetlenséget okoznak. Tehát a megelőzésben is nagy szerepük lesz ezeknek a gyakorlatoknak.